Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά και περιφανία ε, παρουσιάζουμε 3 ακόμα αναπηρικά μαξίδια θαλάσσης ε, για άτομα Μαμεά για να έχουν πρόσβαση στις παραλίες και στη θάλασσα. Ε, είμαστε ο πρώτος Δήμος μαζί με αυτά. Έχουμε στο σύνολο 23, ε, 16 και 7 ε, ο Σύλλογος και είμαστε ο πρώτος Δήμος που πλέον έχει πρόσβαση σε θάλασσα και σε παραλία για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα για ανθρώπους με αναπηρία καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για το Δήμο Κεντρική Κέρκυρας υποδηλώνει μια ευαισθησία ένα ενδιαφέρον και μια φροντίδα στου ανθρώπου αυτού. και θεωρώ ότι είναι και παράδειγμα προσμίμηση και για άλλου Δήμους και δείχνει το πόσο πολύ σημασία και το πόσο πολύ ενδιαφέρον δείχνουμε σε θέματα τέτοια κοινωνικής, πολιτικής, πρόνοιας και ευαισθησίας, Πανόπολο.